Já jsem tady, prosím, odborník na linky, co neduju, lečího jí pleť. Časy, kdy se z mlky rozezní, cyklinky, od vybralý

projedinou kvíli s vlastí,

A pak, že jsou všechna královská rozhodnutí správná, že? Hmm. A čí jsou tady ty nohy? Podívej dyměku je znám. To je váš zahradník. Dal se mu přivonět ke květině Piantis spaus. Piantis spaus. Piantis Úžasná květina. Je zčelení spavačvitých, řadí se do jednoděložných rostlin

stavačovité jsou vytrvalé byliny původem z tropických oblastí. Vyznačují se krásnými květy všech od stínu a barev. Mají ustávací vůni. Tato tmavě vyfilová květina je vůbec nejúčinnější. Kdo si k ní jen malinko tvrdě spí až do rána. A to se dělá našemu zahradníkovi. Když on by mě jinak vyhnal. A já tady mám svoje posláh. Co pak je tu tak úžasného? Tak tedy za

Provádním základní květinový písku. Za druhé sbírá mektar z květů. A za třetí... Tak, to mě tedy zajímá, co je to za třetí. Scháním med. Medíšek. Tamhle obodám máte hned dva včelí můlek. Taky mám moc ráda met. Chodím na něj do královské kuchyně. Mám ho tam spoustu. Takže, kapička medíčku by se našla i pro medu, milá, že jo? Vicky, kde si?

Ne. Poslyš se. to mě hledá moje sestra Blanka. Poslyš, ten med to by bylo něco, kdybys mi ho donesla, ne do zahrádky. Nejlépe k lesnímu jezírku, tam kde se v noci víc jako zrcadle. Já ti nevím. Tatínek říkal, že nikdy nemám nikam chodit s cizími lidmi. No a ještě k tomu v noci. Ale... já jsem přeci skřítek! Máš pravdu, na skřítě ten zákaz jistě neplatí.

Jenomže k jezírku nechodím často. No ani nevím, jestli ho pod mě najdu. Vicky, si tady někde? Víš ty co, není to vůbec daleko. Zavrdu tam hned. Tak tedy dobrá. Ale rychle, než to bude blánka. Určitě mě zase hledá kvůli dnešní námovám. No to jsou mi starosti. Šaty červené, nebo růžové, vlastně rozpuštěné, a nebo Už do drdolu. čtyřiči kolem svatby nemůžu

by vaše princezna neudělala štěstí, ne, ne, ne. Co pak s princevianem snad není něco v pořádku? Naopak, až moc v pořádku. Je to kluk bystrý, ohledný,

Žádost o ruku máš jistou. Jani si to určitě nerozmyslí. Hele, Vicky, já vlastně nevím, jestli se vůbec vdávat chci. No. Říkala něco? No. Ne. A jak to? Vždyť prince je na znaštřetě od malička. Jezdí k nám každé léto na prázdniny, něco pamatuju. Je hodný. A gloní na tobě mohu oči nechat. To ano, ale... Tak, se mu pobíš.

A dnes požádá orku. Nevím. Můj vysněný princ na bílém koni by měl mít havraní vlasy. A srdce jenom pro mě. A princ Jan je nazřzný A chybí mu královské chování. A jak nemožně byl vyrostl. A přesto je pořád takový.

Nedospělý! No ani draka ještě neskolil, už ani nemůže. Z královských nám se draci dostali na seznam ohrožení druhů. Když nad tím tak přemýšlí, vlastně nevím, kam jsem dala oči. Princián ani není můj A jak by podle tebe měl tedy vypadat <coughs> ideální princ?

V úder boji úder oplast, Petra Hernevi, pavu chůda, vít jeho ženou, ví jeho pavát, v stupnici, si vrát, už vytemní pole.

jinné děsí bude tělo

to! děvčata, kde to vyjezíte? Trubači už ohlaší příjezd prince Jana a po vás ani vidu, ani slechu. No, my tady! Ale Viktor je Emanuelo Katerino, notre -Dame třetí. Jak to vypadá? Ach, vidíte oh, dítě zlade. Přece nemůžeš vítět

budoucího krále, pohastrožená jako červená karkulka, Tatínku, v modě se vůbec nevyznáte. Tohle je poslední kolekce, přímo z Paříže. Z Paříže, to. No ale co, když se ta novinka ještě nedonesla k princi Janovi? Běž se, raději přes tvé. A my tady s Blankou zatím půjdeme zkontrolovat. jestli je všechno připraveno

v hodovním síni, no na nikoho se teď nemůžu, tedy kromě tebe, baničko spolehnout. Tak představ si to, chůva onemocněla, a zahradník zmizel. A zbínek náš pan Konoří, se opil jako, no strašně se opil prý, jeho mladá žena je mu nevěrná. kdyby tady tak vaše maminka?

Tady jsi mě dělat se vším radě. No, ještě, že jsme aspoň do ní vymalovali, ale jinak já ti mám takový pocit, jako by ty námluvíš od desíti k pěti. Všechno jde od desíti.

se raději chtělo truchlit za ztracenou lástou. Jenom pošetila si nedokáže odmítnout. A odmítnutí? Talhle neodpouští. Neodpouští. NEODPOUŠTÍ! A! Hmm, si přiště. Dnes se zhodní, pak

Obzvlášť znamení. Hmm, byla noc a pořád sprchov. sprchlo. říkáš, no ale teď to hlavní. Jak pokračují přípravy na dnešní sladnost? Pane králi, hlásím, že na zámku je všechno uklízeno. Všechno, a co ten Adr? Hm. A, ta hmm. pokojská na nikoho není spolehnutí. No, dobře, jim. dobře, tak co hosté?

Hosté jsou v komnatách a kuchaři vaří vynikající krmy a zahradník. Zahradník, a to mi dělá velké starosti, pořád není krále mm -hmm. Takže květinová výzdoba bude, jak bych to jen řekl, minimalistická. Mm -hmm. <laughs>

A princ Jan, jak se zdá, trubače už jsme slyšeli, přijel polední branou. Ale ty se mi zdáš, nejsi nějaký nemocný, nemá živorečku, starosti, no. starosti, co ta tvoje mladá ženuška? No. <laughs> Hlavní je, jestli máme něco na povzbuzení. A já tady mám takovou zázračnou medicínu z karzbanu, z chalečí.

Ne, dluhy veškeré. Máš teď na navyký? Nemám. Vždycky jsem ve střehu a teď jsem na to dočistá za Tak si cusně. To tam na připravené korunovační klenoty. Opravdu vynikající. Hmm. Opravdu. Hmm. Tak, nahle. Krávit, je nejvyšší čas začít s audiencí. Právě, to říkám, ty mám naře. A ty nemáš korunovační klenoty? Eh, tak jsme je dali.

Kouším si zpětněk. A. A, Tak, můžeme začít. Dvořané, kde jsou dvořané? Všechno sem.

Veličenstvo, princ Jan z Polední říše žádá o přijetí. Hraňte, hraňte ještě, hraňte.

Pozdravem krály, vzácné princezeny přinášním dary jménem svým i naší země. Je mi velkou ctí a velký potěž a královský potěží přivítat tak vzácnou návštěvu. Pro tebe, princezno jsem přinesl modré růže.

Modré už jsou nejkrásnějšími květinami v našem království, avšak tobě se svou krásou zdaleka neběhají. Jen ne, prince, jen do jíničku princezna Blanka.

Je úplně unešená z nepřeměrných víš, je vedle jak, ta, jak ten cipřiš, ale zítra. Zítra ti projeví svou náklonost určitě v způsobem. Ale ty vypadáš unavený po té dlouhé cestě. Nejlepší komnata je pro tebe připravena. Páže! paže, paže, A dostat páže! Nejlepší komnata.

Bylý a risks with

ho, tady je tvůj prstený minut. Děkuji ti, Vicky. Jak se ti mohu za tvůj odvážný čin odměnit? To nestojí za řeč. Mě na záku vůbec nic nechybí. Skutečně? My bíly známe řadu, tajemství a pouze. Opravdu ti nic neskází. No, nikdy nám moc chybí na my.

Já ji sice nikdy nepoznala, ale má sestra Blanka a tatínek na ní často vzpomínají. Zrovna teď bychom ji opravdu potřebovali. Blanka je samá záhada. Všichni jsme si mysleli, že má brici je ráda, A přitom se dnes tak divně. Tatínek si s ní vůbec neví rady. Jsi hodné děvče, vík, když na sestru myslíš víc než na sebe. Maminku ti bohužel vrátit ruka.

Ale s s tou bych ti mohla pomoci. Přijmi ode mě za odměn tři kouzelné květiny. Tuším, že se ti budou hodit.

No kde to zase lítáte? Jenom je chová nemocná a už se nedodrží žádná pravidla. Ale tatínku... O, tak to známe nic. Mám na starosti celou zemi a v tom dvě ceny. A jen nevím, co z toho je vlastně náročnější. Ale vždyť ti se všim pomáháme. Oh, pomáháme. A to je mi pěkná pomoc. Tak, Blanka dělá scény se svatbou.

A přitom daleko široko není hodnějšího a vhodnějšího ženicha, než je princ Jan. A, a princ Jan, jak vidno, se právě propí v Krčně. Žal. A ty, ty, ty, ty se vytratíš při první příležitosti.

A lítáš po všech čerpe. No pomysly, co když přinaprevíš na čarodějnice, na obry, na zlobry, a, a skříci, ti jsou ze všech nejvodších, vlezou ti do zahrady i do srdce. A jak já k tomu všemu přijdu? A co já tady vlastně? Co tady? Co tady dělám?

Kolik je vůbec hodin? Ne, už půlnoc! Tak to abych šel spát. Čeká dnes dlouhý den. Všechny nás čeká, dlouhý, dlouhý den. No vida, kouzelné květiny se opravdu hodí.

Proč srdce mě

Let's

Dobu, tak jo, jestli se. Pánové, zapomeňme na ženy. Jo. Zapomeňme na muži. Tomáši, rober se, ženy, jsou přece ženy. Ale medovinka dokáže rozpálit tak. Ještě tady kapku máme, tak na zdraví.

Můžete že už je dobře po půlnoci. Což je? Po půlnoci? Mm -hmm. to je to to. když se s váma rozdoučítali. Hle, Václav a Tomáš, já všim si. Promenu.

A, ah, no. Ale to s těmi ženskými naši, na naši princeznu banku určitě neplatí. Dobrý noc, přátelé. Dobrý Měl bych se na tu princezníčku trošku vyspengat. Tak štup. ta.

Raz, dva, tři, pat! No, iž nic nejste, princi. A teď jste v dom. Domů všichni spinkat. Tak dobrou princi a hlavu z důru Žádá, nestojí o ten smutek. Podej.

dáš! Skoro jako strašidla. Víš, že se podle nového královského nařízení strašidla zatíkají? Princezna Viktorie Hledal jsem tě. Blanka mě nechce ani vidět. A to jsem si myslel, že mě má ráda. Taky tomu vůbec nerozumím. Blanka nezbyla jako vyměněna. Doufal jsem, že mi třeba ty povíš, Co se stalo? No, to neví nikdo. Jenom samotná Blanka.

No, moment, to je nápad. Přiti zítra v nás do hodovní síni. Budeme tam s Blankou na lekci tance. Tam jí dáš tuhle květinu a nebo spíš tu. Blanka ti pak sama svěří, co jí trápí. Taková malá kytička, že bych mohla. Dneska jsem dostal košem s velkou zásluvní kyticí. Na velikosti přeci mě záleží, jen si k ní

za se její vůně bude líbit i blance. Tak to musí být tahle, ta potvůrka pravdomluvka. No, nevadí, je vláhá noc a nebude žádná škoda, když si na chvíli zřímeš potřený nebem. Dobrým princi.

To je skandál! To je mivo! Tady se nedá pracovat vůbec. To je materiál. Končím! Já končím! Stav. No, to asi bude nějaký omyl. Na jaře jsem skutečně v Lotrickém království byl, ale princezna Ludmila to je má sestřenka.

No a navíc je mladší než tady Vicky. Ludmila, je tvá sestřenka. Ano, vždycky jsem milovala jedině tebe. A teď, když se vyjasnilo tohle drobné nedorozumění, princezna no Blanko, vezmeš si mě za Ano, ráda se stanu tvou ženou.

Vesek se sále, spoučí se padecký pos, za klebe řekneme dále, už tak most, vych tady los, meď ti a se přemýšl.

Tak bych šťastná, vaří se mi ono všechny, a už se

Dozvěděl jsem před obvé krásochy Jana Blankla a vybral sítě za svou ženu. Pozdě, pane Borchis. Jsem čerstvě zasnoubena. Yeah. <tutek> <tutek> <tutek> <tutek>

<těk> Ach, ty, oh, vy, Králi! Já půjdu prýmczesnu blánku hledat třeba až na konec světa. Je opravdu? Jistě! A vyrazím na? Ne, počkej! Víš, kde ji máš hledat? To nevím. Ale na něco jistě přijdu. Počkej, ještě!

Nech mě přemýšlet. Tam v hraničních na půlnoční straně přebývá čarodějnice Taudet. Když je tam bude dávna, nikdo neví, kolik je let a pořád je mladá, a krásná. No, říká se, že Taudet zná mnoha tajemství. A ta by mohla pomoci.

Když si nám pomohla zachránit Vigichži, život vysel na vlásku. Ach, Tauret si ale za své rady žádá vysokou cenu. Pro princeznu Blanku přece žádná cena není dost vysoká. Ale tehdy se Tauret chtěla stát královnou a já jí odmítl. A Tauret pozor, je náladová a nebezpečná. Bojím se, že se mi bude chtít mstít. A měl bych tady...

Tauret V téhle situaci je asi tauret jediná, kdo nám snad dokáže poradit. A s Tak s už si poradím já. Králi? Princi. Diky, díky. haló, kde jsi? Moje kompality už mi všechno vyzvonili. Ozvi se. Tak ty už ovšem víš.

Kdy mám To mi moje pitičky bohužel neřekly. Vypadá to, že u vrchy se neroste ani kus smechu. Ale něco pro tebe přece jen mám. No, obyčejné semínko. Jaké obyčejné semínko?

Kalendula prestiva officinális, prosím. Na první pohled zahradní okrasná jednoletá zřídka, dvouletá rostlina s břetenovitým kořenem a větvenou až půl lokte vysokou levivou. Horní listy jsou kopisťovité, dolní téměř kopileté nebo eliptické a až pět palců dlouhé a chloukaté. Stonky jsou zpravidla ukončeny oranžově žlutým květem s dvouřadným zápravem, trubkovitými terči a okrajovými místky žluté barvy.

Sedí na ploché vrůžku. Malé plody, našky, jsou člumkověti článkovité, na hřbetní straně Kvete od června do podzimu. Prosím, prosím, pane profesore. Kalendula je léčná. Léčivá rostlina pomáhá sekreci žluči. A odvar rychuje léčení špatně se sehojících rad. To zná kdejaká babka kořenářka. Jenomže blanku šiplánku netrápíš mlučník. Navíc.

Tohle semínko je totiž můj minális. Je speciálně vyšlechtěno pro účel zesílení komunikačního signálu mětěn. Zatímco obyčejná Caledula officinalis, tady ji říkáte měsíček zahradní, vyroste za tři měsíce, moje prsty má, zapustí kořeny již za tři dny. Kmitíme s komunikačním signálem. A to znamená? S kýmkoliv.

Kdo tu tuto květinu, se nadál domluví již na tři dny. Předej to se mi kopricierovi. No tak šup, utíkej!